Стан вагітної пацієнтки з COVID-19 – середньої тяжкості, і динаміка одужання – позитивна, каже директор пологового будинку номер 4 у Запоріжжі Юрій Бесарабов. «Вчора народжувала жінка, яка у нас проходила лікування в жовтні місяці, і народила і зараз ми обстежуємо дитину. Є такі ознаки того, що COVID був внутриутробно ми час обстежуємо і далі буде Ми е, ці два останні роки з викликом з ковідом столкнулися. Це дуже потрібно. Гарні вентиляційні і септичні бактеріологічні якісь заходи, які е, нам допомагають отримати результати в лікуванні. І, Захистити персонал. Ми замінили обладнання, яке закупили за кошти НСЗУ. Там нові функціональні кровати-трансформери стоять. В операційних нові операційні столи, дихальні апарати ШВЛ нові, системи киснезабезпечення, системи енергозабезпечення, протипожежна система, система очищення повітря. За словами Юрія Бесарабова, протягом двох років у пологовому будинку зробили капітальні ремонти фасаду та більшості приміщень. Коштом Національної служби здоров'я та міського бюджету Запоріжжя – придбана техніка. Пологовий будинок готовий до праці в умовах пандемії, каже його директор. Апарат штучної вентиляції легинів «Гамільтон», який всі можливі параметри показує та підтримує. Монітор, який дублює ці параметри і показує, Анестезіологу та хірургу, що їм робити в той чи іншій ситуації? Системи для ведення розчинів, одна й друга, одна вводить, друга підігріває Відеоларингоскоп, коагулятор, медичні відсмоктувачі. Це у нас розова пологова зала. Взагалі ми зробили для тих, хто народжує дівчаток, але приходять сюди хлопчики народжувати. кажу, трансформери, які трансформуються сітчі. Жінка може приймати пологу, можна приймати в такому положенні. Жінці дуже важливо приймати позу, яка їй зручна під час полугу. Пускається, робиться в нас як ліжко, представляється в нас ще, відвагається, робиться як ліжко. Також він у нас дуже гарно піднімається, опускається зганого висоти. Розуміючи, що сьогодні під час таких серйозних викликів з, зі здоров'ям, з пандемією, ми разом зі швейцарською місією, яка називається «Світло на сході», з якою ми співпрацюємо вже багато років, дали гуманітарну допомогу. Це функціональні ліжка, які ви бачили, це меблі медичні, це обладнання, це тумби, це каталки. Десь біля 30 шафів, 7 ліжок багатофункціональних, 30 тумб і декілька таких функціональних каталок. І ще ми подарували такий дуже гарний підйомник для вагітних, щоб можна було, можна було переміщувати пацієнта з кровати на каталку, і щоб це не робили медичні працівники. За словами директора Юрія Бесарабова, в грудні пологовий будинок номер 4 отримує нове обладнання на 3,5 мільйони гривень. Зокрема, виготовлені у 2020-2021 році апарати моніторингу стану вагітних та новонароджених. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.